Ni hälsas välkomna till Sundult och våra grönbeteshöns som nu när det är kallt ute bor i en växthustunnel. Så här värp just nu era ägg som ni kan köpa på Rekoring. Hönsen går här inne och sprätter i halmen. En halm som kommer att bli djupströbädd och kompost för att utnyttjas till grönsaks. Odlingarna på sommaren. På sommaren så går då hönsen ute och får nytt grönt gräs hela tiden. Men så här bor våra höns just nu i vinter, och ni kan köpa våra ägg på din rekod.